Alle studier på universitet- og høyskolenivå må ha en studieplan og emneplaner. Ja, og i dette studiet som heter nettpedagogikk og fleksibel opplæring, så har vi to emner. Det ene heter nettpedagogikk og nettundervisning, og det andre emnet heter praktisk produksjon av nettkurs og fleksible undervisningsopplegg. Og Emnene til sammen er jo det som studie. så studiet. Dette er delene som inngår i en større helhet. Når det gjelder emnene så forteller de om vad som skal skje i akkurat det ämne eller i faget, om dere vil kalle det det. Forteller om hva som skal læres, hvordan ting skal vurderes, når det skal skje og annen type informasjon. Men studieplanen er den overbyggende paraplyen som forteller om vad du skal ha lært som en helhet når du er ferdig med alle de emnene du skal ha i et studium. Eva, du og jeg har jo skrevet mange sammen. Kan du fortelle litt om hvordan vi går fram når vi ska skrive en ny emneplan? Ja, for det første så har vi jo en mal. Det är ju för att säkerge att alla ämnesplaner och og också alla studieplaner på något fall följer en slags eh samma struktur igenom eh det är också en god del formalkrav som må in här eh man må passa på att man har med sig. Det var ju lite som du sa tidigare att det är en slags kontrakt, men det är viktigt att alla ting är på plats för det vi skriver inn här er på en måte det vi lover at studenten skal få når vi er ferdig. Og så kan vi heller ikke markedsføre dette her før disse planene er godkjent. Det vil jo være som å, å tilby noe som ikke var helt ferdig eller som en endret på. så etter at kunden har kjøpt så går man inn og gjør endringer. På samme måte blir det litt med disse planer Det må godkjennes først. Og i og med at vi har denne malen om hva formalkrav som er inn, så må vi for eksempel si noe om, nå har vi tenkt å vurdere deg det här, men kanskje noe av den største jobben som vi har, det er å skrive læringsutbytter, ofte kalt lubber, læringsutbyttebeskrivelser. Og disse følger også en bestemt form, nemlig at vi snakker om kunskaper kunnskaper, altså ofte det teoretiske innholdet man skal jobbe med og forstå. Det handler om ferdigheter, ting du praktisk skal kunne. Og så er det en bok til som heter generelle ferdigheter, som på en måte ikke går helt in i verken kunnskap eller ferdigheter. Noen vi kanskje gjennom dette her litt som det som vi kaller for KSAO. Knowledge, skills, abilities og eventuelt others. Så det er en vanlig måte å dele in læringsutbytte på. Dette er jo spesielt for universiteter og høyskoler, men har andre noe å lære av denne prosessen vi går gjennom når vi skriver studieemneplaner? Ja, i grunnskolen ellers, eller både i grunnskole og i videregående skole, så kan man jo si det at man har på en måte emneplaner i form av kompetansemål i fag. Det er till dels delt inn litt på samme måte, men i stedet for at det er på en måte høyskolen eller universitetet som på en måte skriver noe om hva skal læres og hvordan skal det vurderes og sånne ting, så er det myndighetene, altså kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet, som er inne og utformer disse planene. Så der er på en måte studieemneplaner allerede gjort ferdig. Når du kommer over i andre sektorer, om man skal lage et nettkurs, så tänker jeg at den erfaringen man kan ta med sig er jo at det er viktig å kunne si i forkant, vad skal du ha lært i dette kurset här, At man har någon læringsmål. Da går det an å tenke litt på den indelingen også. Hva kunskaper ska skal deltakerne i mitt kurs få med seg? Hvilke ferdigheter ska de opparbeide? var er det andre ting som inngår i dette her? Nå kan det være at, at man lærer sig å reflektere over någonting eller man lærer seg andre, tålmodighet for eksempel. Det er kanskje et litt sånn vanskelig mål, men typisk er, ikke er en ferdighet i sig selv, men kanske en typ annen kompetanse. Så det er vel den erfaringen man bør ta med sig. Gjøre det klart i forkant, hva man skal tilby, eller vad deltakeren skal få av læringsutbytte man er ferdig med et kurs. Når vi skriver disse studieemneplanene, kan du fortelle litt om, litt om språket i disse læringsutbyttebeskrivende, disse lubbene, for det er litt spesielt. Ja, fordi at här må man tenke seg litt om. Tenk deg bare, hvis du sier noe sånn som at eleven eller studenten eller deltakeren skal forstå det er kanskje litt vanskelig å måle, for hva betyr det egentlig å forstå? At du forstår noe betyr kanskje noe annet enn at jeg forstår om ett tema. Så det er noen sånne ord som vi unngår. Da sier vi kanske at det kjenner teorier om eller kunne anvende disse ferdighetene på disse måtene, mens ord som det å forstå eller det å vite eh vet jag att du vet så här måste man liksom tänke är dette något som är möjligt att mäta på någon matte för det ska ju vurderas Som exempel så har vi lagt ner under denna filmen både studieplanerna och ämnesplanerna på dette studie som du går på nu. Förhoppningsvis har du läst det på förhand men vår erfarenhet att det inte alltid har skett. Så jeg anbefaler å ta en liten titt på både emne- og studieplaner. Nå er det så sånn at emneplanene det vil det være to av, og de utgjør et studium, og studiumets studieplan er jo en slags oppsummering av emneplanene i dette studiet. Men gå inn og ta en titt på de punktene som er der. Hva slags opplysninger er vi er nødt til å gi? Hvordan er det vi har formulert oss? Og hva vil du ta med deg til det kurset eller undervisningsopplegget som du skal lage? Og til slutt så vil vi påpeke at dette her kan være en lang prosess. For når vi har skrevet studieplaner og emneplaner, så leverer vi det videre til administrasjon. Og så er det på en måte en kvalitetssikringsprosess. Og hvis det er ting eller menter i det vi har skrevet som administrasjonen ikke er fornøyd med, så får vi det tilbake til revidering. Og det har vi opplevd kanskje flere ganger Eva, men med trening så blir det mindre og mindre. Ja da, og det er jo en viktig jobb som skal gjøres for i og med at høyskole og universiteter selv skriver emne og studieplaner. Og så kan det jo som vi har nevnt tidligere også være sånn at man får ettersyn på det. Det skal godkjennes, det er ikke lett tjente studiepoeng man skal tilby så är ju en säkerhet också for oss när vi sitter och lägger lys planer att det vi faktiskt har et kvalitetssäkringssystem som i varetar både formalkrav og faglig kvalitet i det som tillbys.